Olet saanut tehtäväksi etsiä tutkimuslähteitä opinnäytetyösi tai muuhun oppimistehtävään. Mistä lähteä hakemaan tutkimuslähteitä? Tällä videolla käydään läpi näiden aineistojen tiedonhaku. Mennään aluksi kaakkuriin ja avataan tietokannat-lista. Kotimaisia tieteellisten lehtien artikkeleita löydät muun muassa Elektra, Journal.fi ja Finna-tietokannoista. Hoito- ja lääketieteellisiä artikkeleita ja tutkimuksia voit hakea Medik-tietokannasta. Ulkomaisia tutkimusartikkeleita löydät muun muassa EBSCON-tietokannoista Academic Searchligite, Sinal ja Sport Discuss sekä Emerald et Science Direct-tietokannoista. Voit myös hakea ulkomaisia artikkeleita kootusti eri tietokannoista Kaakkurin ulkomaisten artikkelien haulla. Tällöin mukaan tulee sekä Xamkille ostettuja että kaikille avoimia aineistoja. Huomaa kuitenkin, että esim. sinal tietokannan aineistot eivät tule mukaan tähän hakuun. Tehdään muutama Haku eri tietokantoihin ja tarkastellaan samalla aineistojen tutkimuksellisuuden tuntomerkkejä. Mennään aluksi journalfi palveluun ja haetaan tällä kertaa tietoa suoraan Työelämän tutkimuslehden artikkeleista. Avataan siis ensin lehden sivu, jossa näkyy useamman numeron tiedot. Löydät kohdasta Artikkelit tämän lehden tieteelliset aineistot. Voit joko selata eri numeroita arkistossa tai tehdä tiedonhaun suoraan tähän lehteen. Valitse hakua varten ensin oikeassa yläkulmassa painike Kirjoita tämän jälkeen hakusanasi hakukenttiin. Haetaan nyt sanoilla työn ohja, tähti, and hyvin, voin, tähti. Tietokannassa voi siis käyttää poolen operaattoreita and, or ja not sekä katkaisumerkkinä tähteä. Saamme 22 hakutulosta. Otsikoista emme vielä tiedä, millainen artikkeli on, joten avaamme mielenkiintoiselta vaikuttavan artikkelin työnohjausjohtajuuden kehittäjänä. Artikkelin tiedosta selviää, että se on julkaistu artikkelit kohdassa, ja tiivistelmästä voimme lukea, että kyseessä on tutkimus. Avataan vielä artikkeli kokonaan PDF-painikkeesta, jotta varmistumme sen tieteellisyydestä. Heti artikkelin alusta löytyy Suomessa käytössä oleva vertaisarviointimerkki, joten tämä olisi sopiva artikkeli esimerkiksi kirjalliskatsaukseen tutkimuksellisuuden puolesta. Vertaisarviointimerkki kertoo siitä, että artikkeli on käynyt läpi vertaisarvioinnin ennen kuin se on julkaistu. Myös artikkelin rakenteesta löytyy tutkimusartikkelin tunnusmerkkejä. Tämän artikkelin saat joko tulostettua tai ladattua itsellesi oikean yläreunan valikon kautta. Käydään seuraavaksi katsomassa hakua ScienceDark-tietokannasta. Tässä tietokannassa valitaan ensin etusivulta kohta Advanced Search, jotta pääsemme tekemään tarkennetun haun. Valitsemalla Show all fields-painikkeen saat näkyviin kaikki mahdollisuudet rajata hakuasi. Jos kirjoitat hakusanasi ensimmäiseen kenttään, find articles with these terms, hakusi kohdistuu aineistojen kaikkeen saatavilla olevaan tekstiin, eli otsikoihin, asiasanoihin, tiivistelmään ja varsinaiseen tekstiin. Kokeillaan ensin tätä laajempaa hakua ja haetaan sanoilla workplace and well-being. Haetaan sana workplace-fraasina, eli laitetaan sana lainausmerkkeihin, jotta saamme hakutulokseen hakusanan juuri tässä muodossa, eikä kahtena erillisenä sanana. Tässä tietokannassa ei välttämättä tarvitse kirjoittaa anch sanaa väliin. Rajataan hakua vuosien 2010 ja 2020 ja pelkästään tutkimusartikkeleihin Research Articles. Saamme 5767 hakutulosta, jonka jälkeen voimme rajata vielä vain tilattuihin lehtiin Subscribe Journals, jolloin hakutulos on 4492 tulosta. Hakutuloksia on aivan liikaa, joten tehdään vielä hieman rajatumpi haku. Valitaan siis painike Advanced Search, jotta pääsemme muokkaamaan hakua. Vaihdetaan hakusanat kohtaan Title, Abstract or Author Specified Keywords, jolloin hakutulos kohdistuu vain otsikkoon, tiivistelmään tai kirjoittajan laittamiin avainsanoihin. Näin saamme tarkennettua hakua. Tehdään haku uudelleen. Kun rajaamme vielä vain tilattuihin lehtiin, saamme jo suht järkevän kokoisen hakutuloksen 59 tulosta. Tämän jälkeen voit vielä halutessasi rajata hakua vasemmalta löytyvien rajausmahdollisuuksien mukaan tai tarkastella koko listaa. Artikkelin alla on painike Abstract, josta näet nopeasti tiivistelmän, tai sitten voit avata koko artikkelin joko PDF-painikkeesta tai artikkelin otsikosta. Avaamalla ensimmäisen artikkelin, Travel and Residual Emotional Wellbeing, voimme todeta, että siitä löytyy tutkimusartikkelin piirteitä, muun muassa johdanto, aiemmatutkimuksen kuvaus, metodit ja tutkimuksen toteutus sekä tulokset ja pohdinta. PDF-muotoisin artikkelin saat helposti ladattua tai tulostettua itsellesi. Tutkimusartikkelin lisäksi voit etsiä myös eritasoisia opinnäytetöitä muun muassa TESEUksesta tai yliopistojen omista julkaisuarkistoista. Kotimaisia opinnäytötöitä voit hakea keskitetysti finna.fi-hakupalvelun kautta, josta löydät Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistoja. Finnasta löydät myös kotimaisia artikkeliviitetietoja sekä linkkejä verkossa oleviin artikkeleihin. Saat apua tiedonhakuun, aina myös tietokannan omista hakuohjeista, jotka on hyvä aina katsoa, sillä tietokannat poikkeavat hieman toisistaan. Nyt on siis sinun aikasi lähteä etsimään aineistoja tehtävääsi varten. Muista aina kriittisyys löytäessä aineistoja ja tarkista jokaisen kohdalla erikseen, täyttyykö muun muassa tutkimuksellisuuden vaatimus ja onko aineisto sellaista, jota esimerkiksi oppimistehtävässä pyydetään käyttämään. Löydät lisää apua tiedonhankun kirjaston verkko ja voit myös tarvittaessa varata ajan tiedonhaan ohjaukseen kirjaston tietoasiantuntijalta.